אופר מעוניין לדעת, כאחד שרוצה ממש להתחיל ואין לי את הכסף כרגע להשקיע בפרייבט לייבל או לשלם 39 דולר באופן קבוע לאמזון, בחשבון מוכר, יש לכם אולי פתרון אחר להציע? אולי פתרון מעניין שכן יאפשר לי למכור באמזון? אה, אופר, כרגע לא, אני לא ממליץ לך להתחיל פרייבט לבל, אם אין לך התחלתי, פשוט אל תתחיל, חבל לזמן שך. אתה יודע מה, אם כסף, אז לפרוט חבל לזמן שלך, אל תבוזבס את הזמן שלך, להיכנס לפייבט לייבל. צריך כסף בשביל לעשות כסף. ככה אני מכיר את העולם, ככה אני מאמין שזה עובד. אם מישהו מכיר שיטה לעשות כסף בלי להשקיע בכלל כסף, אפילו לא 39 דולר בחודש, כנראה הוא יודע משהו שאני לא יודע, ואני גם אשמח ללמוד ממנו. אז... לא, בגע, לא, אופר, אל תתחיל. שיהיה גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותם בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן בסיבוב הבא.